ανεξάρτητη γυναίκα, θα το αντιμετωπίσω. Εντάξει, <Συλί> Χάιντυ, μπορεί να πιστεύεις πως έχεις τα πάνω χέρι, αλλά υποτίμησες τα τσάλινα νεύρα των μαγείων. Η κομπάνα, κομπάνα, περίπω. Η κομπάνα, θέλει ήδη το χώρο. Η κομπάνα, Τι σου είπα, φίλε.